Ich bin am već i provela se baš baš i mostova isto tako srce i srce se konešte znači kao meditacija znači predujemo što smo stavili u više nekog moček okej to dolalo da držite to ja muzema da je ja je malo Э, слышите надолго. Это, да, да. Слава. Да, ладно. за такие славы, не